Tady mám třeba ze zahrádky rybízek a angrešt, co jsem teda ale předevčírem. Budeme z toho dělat vanečky vlastně s mátou, s těsta. Třeba teď ty cuketové lodičky, co máme na meničko, tak ty jsou ze zahrádky od Petinyho tačky, který která tady u nás pracuje. A to mi přijde třeba super, že jako nemáme všechno lokální nebo, nebo ze zahrádky, to je jasný. To by asi v gastru úplně nešlo, nebo by to bylo mega drahý a nevím, jestli by si to pak ty lidi koupili, ale snažíme se třeba, když máme možnost si to nazbírat sami nebo použít suroviny, které jsou kvalitní. Je tam pak jiná energie v tomhle určitě. To je slanina je z rýžového papíru a opravdu jako, to tak vypadá, ono, když, když se to takhle opíká tak to je prostě mazec. A i, i ten jackfruit, jako spousta lidí o, to nejí, protože je to fakt tak jako podobný masu, že se jim to fakt jako... že to prostě nedají. Já bych dala si červený zelí. Brokolicový krém bych nechala na pátek. že tady máme nějaký pórek, takže zpracovat pórek. Já jsem se dostala k rostlinný stravě před osmi rukama, kdy jsem přijela v podstatě do Brna, protože tady to bylo víc rozšířený přece jenom na té vesnici, které lidi ještě moc k tomu blízko nemají. Až při přechodu na veganství jsem začala vařit v podstatě. Já jsem do té doby si dělala klidně těstoviny jenom s kečupem, to je fakt barbarství, to kdybych teďka někomu řekla, tak mě ani nebude věřit snad. Ale potom, jak člověk zjišťuje, že ten jídelníček si musí fakt jako sestavit. Aby to měl plnohodnotný, aby tam měl všecko, protože rodina ti pořád říká, že, jo, že umřeš a že budeš mít málo bílkovin nebo málo něčeho. Tak si to pak zjistíš a když už jsem si to začala zjišťovat pro sebe, jak jsem si říkala, proč jako to neusnadnit i těm ostatním, když už člověk ví. Co se týče mlíka a vajíček, tak to určitě není problém nahradit. Hodně lidí si myslí, že to je nějaký komplikovaný nebo tak. Jsou na to jednoduchý postupy, co se týče nahrazování, nahrazování vejc, ale často třeba to není ani potřeba nahradit, třeba v buchtách nebo tak. Stačí upravit ty poměry, je to všechno o poměrech. No? Třeba do slaných věcí používáme cizrnou mouku, která funguje dobře jako vajíčko. Do pečení zase třeba banán. O, u některých jako jídel tam stačí jedno vajíčko, takže to, to stačí úplně bohatě jako vynechat. Někdy si to musíme, musíme nahradit. A co se týče mlíka, tak mlíko jde nahradit úplně bez problémů. Může být třeba ovesný domácí, který je levný, makový, může být sojový mlíko, jakýkoliv. O, pokud si děláte mlíka doma, tak ty náklady jsou úplně minimální potom. To, že není potřeba používat mléko, tak je krásným příkladem náš kešulín. Základem je kešu. A má to připomínat vlastně nakládaný hermelín. A tady jde vidět, že se dá bez použití mléka udělat vlastně cokoliv. Moje rodina tady teďka měla oslavu narozenin. Co se divila úplně, teta je přemluvila. A děda, když jsem mu řekla, co bude na menu, že bude svíčková s domácím knedlíkem houskovým a že k tomu bude seitan pečenej, Vymývaný ručně, tak s tomu jenom už byla a říká, že to nejím. A pak jenom, jak, jak měl zaušímat, jak, jak to vylizoval ten talíř a úplně to jsou to během, během minutky. A to říkal, že lepeknej, a vlastně to tom, jsem mu to chutnala. Dost často míváme cateringy na svatby, kde jsou třeba jenom novomanželé vegani, a ostatní hosté a babičky a, a příbuzní nejsou vegani, takže mají dost často strach, jestli jim vůbec bude chutnat a vždycky se potom jenom zapráší. Na rostlinné stravě vidím jenom pozitiva. -tom, tomu člověku to jenom dá. Věřím, že to člověku dá rozhodně víc energie a to jenom jak, jak nahlíží na jídlo. Na jeho energii, jestli bylo s láskou připravené, jestli ty suroviny, které má v tom jídle, mají nějakou jako výživovou pro něj nebo jakoukoliv pro něj hodnotu. Tak to, potom, to jídlo potom úplně jinak chutná. Člověk se vyzraduje raduje už jenom z toho, z toho, že nikomu neubližuje. lidi dneska jedí ve zpěchu, ani nad tím nepřemýšlí, koupí si první věc, co, co uvidí nebo co je rychlá, dostupná. Kuchařka vlastně vznikla ještě před dýtíche a v podstatě to začalo tím, že jsem začala vařit a bavilo mě to. Jednak i mě strašně baví fotit, takže jsem se snažila, aby ty fotky vypadaly dobře a najednou mě začali všichni hecovat prostě vydej kuchařku a tak jsem si řekla OK, vydám kuchařku. Nejhorší na tom bylo to, že jsem si myslela, že to je celkem jednoduchý. a pak jsem zjistila, že jsem si ukrojila velký krajíc. Tu kuchařku jsem si nafotila celou sama, vymyslela sama, vydala sama a i sama si ji distribuji. To znamená, že nemám žádného vydavatele a všechno, všechno své pomoci, teda tou myšlenkou DIY. teď mám řepové ravioli, na catering si plněný mandlovým sírem. Receptura na ten mandlový sír je v kochařce veganských neřestí, takže tu používáme úplně jako od začátku, jenom si různé ty recepty obměňujeme a vylepšujeme. A vlastně to těsto na ty ravioli je základní těsto ze somolinové mouky, hladké mouky, olivový olej, jenom je to dobarvený tou řepovou šťávou. Za deset let už se vidím spíš jako člověk, který, který má víc času na sebe. Jsem takový člověk, který se vždycky chytne nějaký flow a tak jako, za tím jede a pak ta cesta vždycky vždy nějak přijde. Pocházím z rodiny, kde bylo maso jako základ jídelníčku. Bylo to tvrdý a Sama jsem snědla strašné věci za svůj život a až ve 20 jsem přišla na to, že se dá jíst jinak. Což mě ovlivnilo takovým způsobem, že jsem v podstatě raz na raz se stala uh, rostlinožroutem. A doma to přijímali hodně těžce, říkali, že to nevydržím dil jak rok, teď už je to jejhle 8 let. A paradoxně, jak do mě třeba nejdřív rily, really, ať si dám bacha na zdraví, ať si hlídám ty bílkoviny a tak, tak teďka třeba otec se zcela třeba z 90% stravuje rostlině. A to mě těší, že ovlivňuji. Babička už se mnou vymyšlí veganský recept, vždycky když přijdu. Vařím spíš tak, jakože intuitivně. Vždycky ochutnáš, zjistíš, že tam něco chybí, přidáš tam nějaké čerstvé bylinky až třeba v průběhu i toho vaření třeba ty komponenty si tam třeba přidáš nebo nakonec něco vynecháš a tak. To, co mě jako nejvíc baví je, když vidím, že těm zákazníkům chutná a že třeba předtím ani nic veganského neskusili jo, ale stále to zapr. A když uh, mi takový člověk, který třeba v životě nic rostlinného nejedl, tak mi řekne, jako, že to bylo fakt dobrý. Nejdy, když mi pochválil jeden pán, ten mi řekl, že to chutnalo, jako jde o babičky, tak to považuji za, za nejlepší pochvalu. Pravdu, uh, toto je klasický club sandwich, uh, je to původně americký, americký sandwich, kde je kuřecí maso, je tam vejčná omeleta a je tam i slanina my všechny ty komponenty máme zveganizovaný a chutná to úplně božský. Veganský smažák. Nejoblíbenější pochoutka tady kolem jdoucích, díky který ochutnají veganský jídlo. Těch, Těch padne hodně. Otázka je, jestli veganství se mělo směřovat jakoby k tomu, aby dělal autenticky masové věci nebo živočišný, A jestli naopak neodkrývá jako lepší věci, že člověk objevuje úplně nové věci, nové chutě, nové suroviny, které třeba předtím vůbec nepoužíval, protože byl zvyklý jenom na to, co najde třeba v obchodě. Začalo to tím, že jsem odešla jako z domu a byla jsem nucena si vařit sama a začalo to tím, že jsme vařili třeba na punkový koncerty, kde vlastně už to veganské povědomí bylo, takže jsme začali tímto a pak se to rozjelo, zač začal být, nebo měla jsem ten sen mít svoji vlastní restauraci, no a tak nějak jako pomalu, pomalými kručky. To je spokojná kučíčka. Já jsem maso, Nejedla už odmala mě se to prostě příčilo, já jsem si uvědomovala, že to je prostě mrtvej kus zvířete na, na talíři a máma z toho byla úplně prostě zdrcená, ne, nehledě na to, že ona celý život dělala dietní sestru ve fakultní nemocnici, to znamená, že měla takový pocit, že jako se nedovyvinu a že všechno bude špatně. Já jsem to sice měla původně tak, že jsem se rozhodla pro rostlinnou stravu kvůli tomu zdraví, ale... Ta etická stránka s tím prostě nutně musela přijít, no. Já jsem se hodně bránila tomu, abych se dívala na nějaké videa o tom, jak to chodí ve velkochovech a podobně. Bála jsem se toho, že o, najednou budu mít vlastně výčitky z toho, že jsem se někdy na něčem takovým podílela. A věděla jsem, že to je špatný, ale že to je až tak špatný, to jsem se dozvěděla až vlastně později. No. Že až to veganství, až ty lidi vlastně kolem toho, kteří se tomu víc věnují tak mi ukázali, jak to vlastně je ve skutečnosti. Člověk má nějakou představu nebo něco, co mu prezentují média, jak jsou kravičky šťastné a běhají po loukách. Ale ta, ty podmínky, jaký mají, to je fakt něco strašného. No. Holocaust ever. Jako první věc, když jsem byla malá holka, tak když jsem se začala uvědomovat, to, to, jak se ze zvířaty zachází, tak byla uh... Storka mýho táty, který na praxi na vysoké škole dělal v Drubě žárně, a protože kuře, nebo kohoutci jsou odpad pro ně, tak se tam zašlapávali a on sám z toho měl docela jako trauma a dlouho, dlouho kuřata a kuřecí maso nemohl vidět a to je to je jedna z prvních takových vzpomínek, když jsem začala rozlišovat, co, co je správné a co, co ne. Ježiš, jste ještě neodnesli? Tak já ne nezuměl. To je polívka na čtyrku, ale já nevím, jestli bude ještě teplá, když tak... Někdy mám chuť se na to vykašlat, upřímně, ale jsou to spíš jenom takové jako chvilky, kdy právě třeba se mi tady na, naskupí na jednou milion objednávek a já nevím, co mám dělat dřív, tak někdy mám chuť a radši tady třísknout s pánvičkou a zdrhnout. Ale vždycky, když to odezní tady ta vlna, Kdy se to všechno rozdá, tak Lidi se nakrmí a usmívají se na mě a řeknou mi, že to jídlo bylo dobrý a že jsou překvapený z toho, že rostlina strava může být chutná, tak to mě vždycky zase vrátí zpátky k tomu, že to má smysl. Baví mě to víc než cokoliv jinýho zatím vaření.